بعد قراءة والطلاع واسع كما أدعى استفزتني عبارة وراء أنه الدين هو ظاهرة اجتماعية أنا بصراحة أعتقد العكس تماما أعتقد أن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية الإنسان لم يبدأ بشكل منفرد إنه بدأ كطبيعة ما زال حلالي. نحن لسنا مجتمعات حقيقيه، نحن في الواقع قوم او مله، حتى اختصر الموضوع باكمله، الدين هو الكلمه المرادفه لكلمه قطيع، الان عرفنا ما هو الدين، من هو الله؟ هو رايه القطيع، الانسان يولد وبعد دقائق من ولادته يتم تحديد اسمه ودينه وقوميته. هذا الانسان راح يقضي عمره باكمله يدافع عن صفات ومزايا هو ما كان مسؤول عنها. الانسان يولد هو ضمن قطيع ولا يولد كفرق هنالك نظريات حول الاصل الدين. منها نظريه الياء انه يؤمن بوجود هناك كيان حقيقه بالفعل داخل الدين. فرويد اعتبر انه الظاهره الدينيه يرجع اصلها لاخذت أودي انا اشوف هاي فكره سخيفه صراحه ولو هو فرويد وعلى على عيني نظريات فرويد لها لها علاقه نحن لسنا بحاجه الى ان نتحرر من القطيع. انما ان نحرر القطيع من من داخلنا واعتقد الأقرب قربنا حاله الحاله راح نفتهم ونعالج كثير من الاشكالات الغامضه ما زالت في حياتنا، قصدي مو احرار تم استعبادنا، لا احنا مستعبدين اصلا وولدنا وعشنا ومارسنا حياتنا باكملها كمستعبدين وجزء من قطيع اغلبيه البشر هم يعني يرفضون محافظين، نزع المحافظه من اين اتت؟ بسبب هاي الحقيقه او لا نشعر نشعر بوجودنا ودعنا الا بوجود قطيع. فرويد هاي نظرية انتشرت رغم انها لم تكن رصينه علميا واعتقد السبب لانها هي تجلد ظهر الافراد ولا تتعرض للخطيئه، كانما هو نفس ظاهرة التنميه البشريه المعاصره، لكن المشكله وين؟ المشكله بأن هو يغفل او يغض النظر عن دور ومسؤوليه الجهات الحكوميه او الجهات أو أو قادة القطيع طلعوا غير مذنبين المشكلة بهذا الفرد أنه أنه ما فاشل دوركايم شو هو وضع العربة أمام الحصانة إلا أن المجتمع هو روح الدين أنا أشوف أنه هو العكس أي أن الدين هو روح المجتمع فهذا مشغول بالمجتمع وهذا مشغول بالفرد هذا التهب الفرد ونسى المجتمع وهذا اشتغل بالمجتمع ورجع للفرد هو أن البشرية كانت تجتمع ليس من اجل ان تكون مجتمع بل من اجل ان تكون قطيع، هاي بساطة. نحن ما نقدر ما نقسم العالم، ان المساله عدم التقسيم هي مو مساله اراديه، مساله لا اراديه ما نقدر يعني منسوين. وهذا هو اللي يجعل الديانات تعبير عن ظاهره انسانيه، وليس مجرد ظاهره اجتماعيه مثل ما يشوف دوركاين. هاي فكرتي. واتمنى اطلع غلطان او مستاج الانسان كما قلت ايضا هو كائن قطيعي وليس بكائن اجتماعي وان الاصل فيه هو القطيعيه وليس الفرديه. يعني الان عندما اقول هذا الشيء هو امامكم، يعني ما معنى فردية الان؟ انا عندما اقول قولي وانتم تستمعون لي الان ما معنى هذا؟ معنى انا اشعر أن يعني المنتمي لكم. لا يوجد معنى خارج هاي خارج هاي القطيعيه او الفر يعني. ما معنى ان يكون فرد خارج المجتمع البشري؟ ما لها اي معنى. دوافع الافراد ورغبتهم الشديده بالايمان بدينهم اي رغبتهم الشديده بالايمان بقطيعيتهم. وهذا هو الدين، القطيع هو يحقق هويتهم. بدون هذه الهويه يعني يشعرون بالفراغ وانعدام القيمه والضياع. وفعلا يعني اي واحد يشعر بالضياع يصير شخص مطرود. اثبات الولاء لا يتحقق طبعا الا عبر الطقوس المشتركه. والتقاليد الصارمه يعني هذا عندما تشوف هاي الجموع الحاشده انت ما تشعر بهم افراد تنظرهم كمجاميع كلمه طقوس ايضا فيها مشكله يعني مو مثل كلمه الدين الطقوس هي ما هي طقوس الطقوس هي كل طقوس لا القيام بفعل طقوسي هذا معناه الحقيقة هنا المنظور يختلف عندما تقول طقوس وبعض يقول انها من الدين لا مو هكذا التعصب ايضا هي اللي تسبب التعصب هذه القطيعية وهي اللي سبب ايضا انتشار روح المحافظة بين الجميع لأنهم يحاولون يقومون على تكتلهم القطيع اي واحد يطلع من الهيرت يضيع كلما اثبتت ولائك وعدم تسامحك مع اي انتهار للثوابت كلما زادت قيمتك داخل الجماعة وهذا ايضا يفسر سر نجاح الحركات المتطرفة لأن المؤمن الجيد هو جوهرين المؤمن المطيع او المؤمن بالقطيع وقيم القطيع فهو اي ايمان هو هذا كلما ما زادت كلما انت شعرت بانه اكو اكو اكو, أكو طاقه بداخلك للانتماء للقطيع او للجماعه اشتغلت يعني يمنحك قيمه ما معنى كلمه قيمه؟ هو هاي معنى قيمه انك تشعر بوجودك مع الاخرين احساس بالمعنى واحساس بالقطيع فانا اي شيء يتمسك به بغض النظر عن ماهيه هذا الشيء وتفسيره تعديلات فالاغلبيه ما هذا الدين صحيح ولا غير صحيح الدين غلط وهذا المبدا صحيح ولا... لا هو الفكره انه تتمسك بشيء يعني أشبه من يتمسك ب... بلوح آه وسط البحر فانت اللوح شنو هو اللوح ما تفكر بالله المهم انت تمسكت بشيء إزال اخر للتدليل على صحه هذه النظريه هل هو هل يمكن وجود مجتمع دون دين الانسان نفسه انا آه إنسان الان آه. كجسد بيولوجي او فسيولوجي عباره عن قطيع من الخلايا ولولا قطاعية هذه الخلايا لما وجدت انا يعني اني جسدي كله خلايا راح تروح بس خليه الحياه فقط راح تتناسب والبقيه يرحم كل العمليه هاي كلهم ذول يطلعون بانفسهم من هذا انا هذا الانسان راح يمارس الدور نفسه اللي مارسته الخلايا بداخل جسمي كيف؟ لانه اني مجبور عن اميل بطبعي الى التحالف مع الاخرين يعني انا كبشر اتحالف مع جماعه البشر او النحل كلهم ما يتكاثرون بطلوا يتكاثرون او تنازلوا على المساله فقط للملكه ملكه النحل وظيفه التكاثر والبقيه كلهم يقاتلون و يعني رجال النحل او الذكور النحل يقفون على باب المستعمرات يدافون عنها ويضحون بانفسهم المجموع وهذا ايضا اللي صار يعني اذا القطعيه هي اساس الأساس يعني ما ممكن نغض النظر عنه كانت فكره الله هذا الفرد المثالي المطلق الكامل الخير هي بصراحه هي فكره مدمره في جوارحها يعني هي اللي حرضت على ظهور افراد هي فكره عظيمه طبعا لا شك اسماء البشر واسماء الاشخاص يعني بدات تتميز يعني قبل 2500 سنه يعني قبلها مثلا ما نعرف من الكاتب من دي ما أنا يعني بس اسماء الملوك وتذكر فقط بما بعد الاله لكن بعد ذلك مئة قبل ما بدا يظهرون الانبياء زرع ايش؟ سوى زرع جديد اسم بوذا بوذا اسم يعني هو صحيح لقب بس اسمه سد هارته ومهاب هارته ولكن ف... اسم يعني اسمه معروف اسمه اسمه هو ما كان هاي الانسان يفكر بانه هو ممكن يكون له اسم واله خصوصيه وفرديه هاي بدات فكره الاله التوحيدي الإله التوحيدية آه المؤسساتية طبعا ظهرت لاحتواء هذا الاله المتفرد المنفرد وليس لابراز حضوره يعني عكس ما هو متوقع المسيحيه فعلت هذا جيدا بأنشطرت هذا الاله ثلاثه وجوه اليهوديه الغت اسمه بعد ما يقولون يهوه لا يقولون له حرام يقولون هاشم هو مهش اسلام ماذا لا لا فعل؟ جعله ساكتا الى الابد والساكت هو الميت انا ارسلت لكم وخلاص وطلعوه من الساحه نهائيا واصبح الان هو يعني في عهده اللجان الدين والله حكم ما له حظه الحياة إلا اسم فقط فكل دين منهم ازل هذا الاله وطشره السبب هو المؤمنين نفسهم المفارقه الاخرى ان سبب من فعل هذا والمؤمنين نفسهم لان هؤلاء المؤمنين متعطشين للقطيع أي. ما يدري ايش بدون ما يكون جزء من القطيع انا اقول هو هاي فكره التوحيد بس اللي استعيدها الان بالعصور الحديثه اللي ركزت على فرديه الانسان وعلى وحدته. وحدته وفرديته وصماديته وعلى انه انسان مونيك خاص لا يشبه انسان اخر ولديه خصوصيته. هذه القضيه هي اللي اصبحت يعني اتاحت فرصه للانسان لاول مره بالتاريخ ان يضع مسافه بينه وبين القطيع. لكن هذه المسافه ما زالت قصيره. هذا أدى إلى وجود ردات فئة القطائية لماذا ظهرت الفاشية مثل لماذا ظهرت النازية و... أو في داعش يعني داعش ابو ال... داعش بشكل إسلامي منطقة الشرطة داعش هؤلاء الشباب اللي يطلعون في أوروبا هؤلاء عطش لأن يكونون جزء من قطيع فهو يتعطش أن يدخل ويرجع للقطيع لأنه يعني أوروبا دمرتها خلتها إيشفرت السؤال الآن هل نستطيع أن نتخلص من قطيئتنا؟ أنا أقول بغض النظر عن يعني جنون وجنوني وشطط هذه المحاضرة أقول كلا، وأيضا نحتاج أبسط يعني ما زلنا نحتاج قبلة من حبيب، وهذا دليل أكبر على ما أقول على الهارت أو الفلفل القطعي.